Я не вважаю, що проблема в тому, що претендують Месі та Кріштіану Роналду. Ми живемо якраз мабуть, в таку епоху, яку потім будуть згадувати і казати – о, ви були щасливі люди, ви бачили постійно Месі і Кріштіану. А зараз це не цінують, кажуть – ой, приїлися, я вже не хочу, хочу щось інше. І тому, я думаю, стільки розмов про Мануеля Нуера. Ноер, і якщо б йому віддали Золотий М'яч за підсумками Чемпіонату світу, ось там би це було логічно. За підсумками року, не тому, що нуер поганий. Ну, знову ж таки, є суперзірки. І завжди найголовнішими зірками були ті, хто забуває голи. Якщо вони є, і якщо вони в хорошій формі, то і питань не має бути. І врешті-решт, якщо вже оцінювати Крістіану та номера, то в лізі чемпіонів хто зупинив ту Баварію, причому показового зупинив. І розбив, як кілька міг, це мадридський реал. Тому хай буде Крістіану Рональду, чому б ні. І все це естество говорити про те, що ні, не те. Мені не подобається ця гельона зачіска Кріштіану. Та він не такий, він там, гама-сексуаліст, ну це ж все розмова справедливо сказати, що колись він взагалі дуже непублічна особа і, мабуть, не дуже й цікава. Він мало говорить, тому що він дуже простий хлопець, ну, такий зі своїм іміджем, але дуже простий Кріщіан Роналдо, Колись він чесно сказав, що всі, хто говорить, що все не так і все не те, всі ці розмови навколо мене, вони просто заздрі, тому що є красивий, багатий, успішний. І він правий. І як це людям не подобається? У, -у, -у, У фу, особливо кажуть, хто ну там водії таксі, інші надзвичайно успішні люди. Тому хай буде Крістіано Роналду. Хай він виглядає як гламурна лялька, але він насправді найкращий футболіст і врешті-решт і правду каже: заздріть, заздріть йому далі. Вітіско спортивне відео.